عندكم فيديو جديد الفيديو هاشتاغ بوبجي موبايل فول هاك أكتب بوبجي موبايل بالبحث للأندرويد أكتب التقييم نجمة وحدة هاشتاغ بوبجي فول هاك نشر هذا التقييم النجمة وحدة راح بوبجي موبايل يشوفه الهاشتاغ وتبين الهاكات. هذا كله تنساعد ويا القنوات الي يقومون يشغلون الهاشتاغ ان شاء الله يوصل أعلى شيء الهاشتاغ وينزل منتقي من اللعبة و تبند وصلنا لنهاية الفيديو peace